I denne e-forelesningen skal vi gå gjennom orklassen Substantiv. Substantiv er namn på personer, dyr og gjenstander. For eksempel Ole, Snikkeren, En hund og Stolene. Substantiv kan også være navn på kjensler og ideer. For eksempel Kjærlek, Hat och Fridom. Substantiv är antingen egennamn eller fellesnamn. Egennamn är namn på bestämda personer, dyr, gjenstandar och städer. Det blir skrivna med stor forbokstav. Hanne, Fido, Töjen, Alpane och Norge er alla egennamn. Fellesnamn är substantiv som ilderar en grupp människor, dyr eller gjenstandar med fellesegenskaper. Fellesnamn skriver vi med liten forbokstav. Fellesnamn kan vara elev, høne, fjell, plante och stol. Substantiver i det norske språket er enten handkjønnsord, hordkjønnsord eller interkjønnsord. Substantiv kan stå i ental eller flertal. Substantiv kan ha ubunden form eller bunden form. Vi ska sette upp dette i ett system. Handkjønnsord, hordkjønnsord og interkjønnsord blir bøgd ulikt. Vi satte inn substantiv gut. En gut, den gutten, flere guter, alle gutene. Så setter vi inn et hordkjønnsord. En bok, den boka, flere bøker, alle bøkene. Så setter vi inn et interkjønnsord. Eit bord, det bordet, flere bor, alle bora. Legg merke til at interkjønnsord aldrig får ending i ubunden form flertal. Vi har nå gått gjennom ordklassen substantiv.